شيخ انت رفع وارتقى بين القوام واصبح على قوام لا ولا عوام فهل السلومه الغاليه والمشاري ترحيب يبقى طول الاشهر ولا عوام فهل السلومه الغاليه والمشاري في حفل شبل قام من النصر ظرغام مهند محمد حميد ناخي في حفل شبل قام من النصر شبلن ربا في شحه حسن واتم حتى بدا حسنه وزانت مبادئ شبلن ربا في شحه حسن واتم حتى بدا حسنه وزانت مبادئ تسري على شانه من الشرق والشام في ليل قماري عزيزه مساري سحر بالليل جاه ودمان من سادة الجدعان والناس تغني دم الفرح يا سبعه سبعه ثلاثه سبعه